Tervetuloa kestävien energiaratkaisuuden pariin ja sen aurinkoenergia-osioon. Tässä esityksessä käydään hieman läpi laitteita, jotka kuuluvat aurinkosähköjärjestelmään. Eli pääosassa siinä on tietenkin aurinkopaneelit ja invertteri tai sitten verkkoon kytkemättömissä järjestelmissä. Ja sitten kaapelit ja kiinnitysjärjestelmät ja erilaiset tuoton seurantaan tarkoitetut ohjelmistot. Eli nämä ovat ne perusasiat, joista järjestelmä koostuu. Eli tärkein osa on se aurinkopaneeli, PV-järjestelmää, Eli se on sitten ryhmä aurinkokennoja kytkettynä sarjaan tai rinnan ja yleisimmät paneelit olivat ne moni- ja yksikidepaneelit. Eli siellä on ensin on kenno ja kennoista koostuu moduuli ja sen jälkeen useammasta moduulista. Saadaan järjestelmä. Eli sitten näitä moduulien kokoa kasvattamalla määritellään, että kuinka paljon tehoa se järjestelmä voi tuottaa. Eli rakenne oli hyvin yksikertainen. Siinä on yleensä alumiinikehys, joka helpottaa kiinnitystä ja jäykistää rakennetta, ja sitten siinä on laminointi, joka suojaa tuota kennoa ympäristöltä eli suojaa sitten kulmisalta ja muulta vastaavalta. Ja yleensä kennon koko on se noin 15 x 15 cm ja sitten kun puhutaan tuommoisesta 250 watin paneelista, niin koko on valmis tästä riippuen, niin metri kertaa 1.6 metriä. Ja paneelien tehot tällä hetkellä liikkuu sieltä 200-300 Wattiin. Eli myös sillä voidaan sitten määrittää sitä järjestelmän kokoa. Eli mitä tehokkaampia paneeleita, niin sitä vähemmän niitä tarvitaan tietyn tehotason saavuttamiseksi. Paneelin takaa löytyy Tyyppikilpi, tässä on kuvassa vasemmalla monikidepi-paneeli 210 wattia ja oikealla puolella CIGS ohot -teknologian perustuva paneeli, jonka nimellistehoksi on ilmoitettu 330 wattia. Eli näistä tyyppikilven tiedoista niin tämä teho on se, mikä on oleellinen kun mietitään paljonko paneeli voi energiaa tuottaa ja puhutaan yleensä wattipiikistä, Eli tämä on paneelin nimellisteho, joka kertoo paljonko paneeli tuottaa niissä standardoidoissa testiolosuhteissa. Eli siellä säteilyteho oli se 1000 wattia per neljä, lämpötila 25 astetta ja ilmamassa kerroin puolitoista. Paneelihan voi tuottaa nimellistehoa enemmän. Eli esimerkiksi talvella täällä Suomessa, kun paneeliin osuu auringonsäteily ja sitten jos on paljon lunta, joista tämä säteily sen lisäksi heijastuu, heijastuu paneeliin, niin tuotto voi ylittää tuon nimellistehon. Sen lisäksi sieltä löytyy virta, jännitä oikosulkuvirta ja sitten vielä tyhjäkäynti eli mikä on se. Paneelin jännite silloin, kun kuorma ei ole kytkettynä. Sen lisäksi sieltä voi löytyä myös muita tietoja, kuten tuossa oikealla puolella. Niin siihen on sitten lisäksi mainittu, että montako paskalia paneeli kestää mekaanista rasitusta. Ja sitten siellä on vielä tarkemmat mitat ja paino. Sen lisäksi paneelista voidaan muodostaa. IV-käyrä eli virtajännitekäyrä ja hyvin usein puhutaan myös nimellä ominaiskäyrä. Eli sieltä löytyy tuollainen MPP-piste. Eli se on se suurimman tehon kohta, jonka nämä inverterit ja säätymät pyrkivät löytämään. Ja siinä käytetään sitä tekniikasta käytetään nimenomaan Maximum Power Point Tracking. Eli tämä on tämä käyrän tärkein piste, tämä maksimitehopiste. Eli ne on ne virran ja jännitteen arvat, joilla saavutetaan suurin ulostulo teho kulloisissakin käyttöolosuhteissa. Ja tietenkin näihin säteilyllä on merkittävä vaikutus, eli kun säteily laskee, niin myös nämä käyrätkin madaltuvat. Jos mietitään järjestelmiä, joihin on kytketty akustoa niin tarvitaan laitteita, jotka ohjaavat sitten tämän akun lataamista ja purkamista ja estävät ylilataantumisen ja syväpurkaantumisen ja sitten lisäksi voidaan ajatella, että niillä voidaan myös sitten paremmilla malleilla ohjata esimerkiksi eri kuormia. Eli puhutaan lataussäätimistä. Eli ensin tarkastellaan pvm säädintä tulee sanoista Pulse Width Modulation ja toisena meillä on sitten tämä MPPT-säädin, eli Maximum Power Point Tracking. pvm säätimissä Hyviä puolia on se, että ne on hyvin edullisia perussäätimiä ja tekniikka on ollut jo pitkään käytössä ja on saatu sitten toiminnaltaan luotettavaksi ja pitkäikäiseksi. Suurin haaste siinä on näiden laitteiden suhteen heikko hyötysuhde, eli vain 5-60 luokkaa, joka tietenkin tarkoittaa sitä, että se hukkaa kohtuullisen suuren määrän energiaa, ja se ei tietenkään ole toivottavaa silloin, kun nimenomaan halutaan tuottaa sitä energiaa mahdollisimman paljon omaan käyttöön. Eli siinä mielessä nämä mppt säätimet vaikka ovatkin sitten hankintakustannukseltaan kalliimpia näihin PVM-säätymin verrattuna, niin niillä päästään Noin 30-40 prosenttia parempaan lataustehoon kuin mitä näillä perinteisillä PVM-säätimillä. Ja niillä sitten taas tämä hyötysuhde on jo hyvää luokkaa eli käytännössä näillä uusimmilla. Se hyötysuhde on tuolla 98 prosentin tienoilla, eli ollaan hyvin saatu minimoitua se hukka. Ja tätä myöten saadaan sitten maksimaalinen energia siihen oman järjestelmän käyttöön. Ja tämä hakee sen korkeimman jännitteen ja virran leikkauspisteen, jotta energiaa tuotettaisiin aina mahdollisimman parhaalla teholla. Jos verrataan toimintaa tässä IV-käyrällä näiden kahden lataussäätimen välillä, Eli otetaan tilanne, missä 75 wattin aurinkopaneeli syöttää virtaa tällaisen 12 voltin akkujärjestelmään, niin tämä PWM-säädin ei pysty hyödyntämään koko kapasiteettia. Eli sieltä 75 wattin paneelin tehosta tämä PWM-säädin ottaa hyötykäyttöön vain noin 53 wattia. Ja sitten vastaavasti tämä MPPT-säädin ottaa paneelista noin 17 voltin jännitteen ja toimii siellä maksimipisteessä ja ottaa sitten hyötykäyttöön sen täydet 75 wattia. Jotta saadaan paneelit liitettyä toisiinsa. Esimerkiksi sarjaan, niin tarvitaan kaapeleita ja sen lisäksi tarvitaan vielä kaapeleita erityyppisiä liitäntöjä, jotta saadaan paneeleilta Kytkennät inverteriin ja invertereitä sitten sähkökeskukselle. Eli paneeleissa itsessään on noin 1,5 metriä pitkät plus- ja miinuskaapelit. Eli siinä yksinkertaisesti nämä paneelit kytketään sitten toisiinsa. Liittämällä Urosliitin tuohon Naarasliittimeen ja sitten paneelien määrästä riippuen tehdään tarvittava määrä näitä kytkentöjä. Liitin vaihtoehtoja on ulkoisesti hyvin useita, johtuen siitä, että valmistajia on myös maailmalla useita kappaleita. Pääsääntöisesti kuitenkin näissä käytöissä Liittimissä on pikaliittimet, jotka sitten napsaavat yhteen, kun ne kytketään toisiinsa ja luovat näin vesitiiviin liitoksen, mikä on toki ensiarvoisen tärkeää järjestelmän toiminnan kannalta. Tämän lisäksi sieltä katolta tai asennuspaikalta joudutaan tuomaan kaapelointi inverterille, joka sitten rakennetaan erillisestä kaapelista. Joka mielellään on sitten UV ja sääsuojattu, jotta se kestää näitä rasituksia mahdollisimman pitkään ja takaa sitten tuoton eri olosuhteissa. Ja sen pintaala on yleensä 4-6 4 mm. Jos tarkastellaan karkealla tasolla kytkentöjen yleiskuvausta, Esimerkiksi tällaisessa perinteisessä omakotitalojärjestelmässä, niin siellä on ensin nämä aurinkopaneeli, kentät tai kenttä, jotka on sitten kytketty inverteriin. Ja inverteri on kytketty sähkökeskukseen ja sähkökeskus sitten tietenkin tähän valtakunnan sähköverkkoon. Eli periaatteessa keskeisimmät laitteet, joita omakotitalo asuja järjestelmäänsä hankkii, niin on nämä paneelit ja inverterit ja sitten kiinnitysjärjestelmät paneeleilla ja kaapelointi paneelien inverterin ja sähkökeskuksen välillä. Eli jos hieman vielä tarkennetaan järjestelmätasolla näitä kytkentöjä, niin oli ensin ne aurinkopaneelit, joissa sitten paneelit kytketään sarjaan näiden johtimien avulla ja sieltä sitten paneelilta lähtee kaapelointi paneeliryhmän ja inverterin välille ja sitten inverterin ja sähkökeskuksen välillä on tuo Aase-puolen erotuskytkin, jolla saadaan sitten järjestelmä kytkettyä irti verkosta. Se on pakollinen laite. Ja sitten siellä sähkökeskuksessa on tälle aurinkoenergiajärjestelmälle nämä sulakkeet. Ja sitten sähkökeskukselta yhteys tuonne sähköverkkoon. Tässä oli lyhyt katsaus. Aurinkosähköjärjestelmiin liittyvistä komponenteista ja niiden merkityksestä osana järjestelmää. Seuraavassa osiossa tarkastellaan hieman tarkemmin näitä erityyppisiä järjestelmiä niiden kokoonpanoja ja myös sitä, että miten sitten tämä suuntaus ja varjostukset vaikuttavat tuottoon.